Для вас ще Також сім'я, угу. дім. Ось так психологиня Запорізької військової частини Національної гвардії України Ольга розпочинає свої заняття з військовими. Каже, тренінги влаштовує систематично, аби бійці мали змогу поділитися своїми проблемами, також налагодити колективну співпрацю та виявити лідерські якості. Я бачу, ти обрав такі у нас екзотичні пальми. Так. Чому саме? Сайдерами. Літо, море, ну, вже скільки часу пройшло, хочеться вже відпочити, тому і цю картинку відбирати. Угу. Якість? Скромність. Ну, я вважаю, що це не про мене, мені це не підходить. Тренінг складається з різних завдань. Це, зокрема, робота з асоціативними картками та малювання. Розкажи, будь ласка, про своє дерево, чому саме воно, якими якостями воно наділене? Вибрав, тому що воно якесь надзвичайне. Те, що ми бачимо в послідненому дні, не, ті дерева, які в нас оточують, якесь яко... унікальне. А якими якостями воно наділене? Тебе, навіть, слово таке цікаве є? Чи підходить Правильно воно? Так. Я вважаю, що Мені воно не підходить. Це угу. якість. А чому ти вважаєш, що воно тобі не підходить? Тому що я перед тим як щось зробити добре все обдумую та вибираю декілька варіантів, а не Роблю один, впевно, не вийде. Військовослужбовці кажуть, емоціями та переживаннями під час занять з психологом їм ділитися легко. Своїх імен не називають задля дотримання заходів безпеки. Я, Кухоня, друзі. Це допомагає трохи розрядити обстановку та наладити зладженість колективу. Що вам більше до душі? Малювати. Вони Розслабляють. Ми в цих тренінгах працюємо колективом, колективна робота. Я думаю, це дуже добре. Більше подобається активне заняття. Допустимо, як сьогодні ми передавали людей через канати. Це згуртовує людей, тобто нас військовослужбовців, щоб ми працювали колективом і завжди, коли колективом працює, завжди все вийде. Психологиня Ольга каже, окрім колективної роботи, є і індивідуальна з кожним військовослужбовцем. І завдяки таким ось психологічним заняттям можна встановити контакт з військовослужбовцями, більш вони розкриваються під час малювання або виконання якихось вправ з метафоричними асоціативними картами. І вже через такі артерапевтичні практики можна вже виходити на якусь потребу людини. Саме головне – це розпізнавати ті свої внутрішні негативні стани, які виникають, і своєчасно їх навчитись опановувати, для того, щоб адаптуватися в цивільному житті. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.